Hei! Dette er en intro til nytteprinsippet. Nytteprinsippet uttrykker en grundtanke i den moralfilosofiske retningen utilitarisme. Prinsippet sier at det moralsk gode er det som gir størst mulig lykke til størst mulig antal. Selv om dette umiddelbart høres både enkelt og fornuftig ut, sier det oss egentlig ikke så mye før vi har avklart en del spørsmål. Blant annet, hva er lykke? Skal lykken økes bare for flest mulig mennesker, eller skal vi også tenke på andre vesener? Og hvordan skal prinsippet egentlig anvendes i praksis? Før vi går nærmere inn på disse spørsmålene, kan vi først gjøre utilitarismens plass i filosofien tydeligere. Når utilitarismen definerer det moralsk gode som det som gjør størst mulig lykke til flest mulig, plasserer den seg som en konsekvensialistisk moralteori. Det er med andre ord konsekvensen av det vi gjør som bestemmer om det er moralsk godt eller ikke. På denne måten skiller utilitarismen sig særlig skarpt fra Immanuel Kants moralfilosofi, hvor det moralsk riktige er å handle utifra plikt uavhengig av konsekvensene handlingen har. Utilitarismen er ikke den eneste konsekvensialistiske moralfilosofien. Vi har for eksempel også det som kalles moralsk egoisme, som sier at du bør gjøre det som har de beste konsekvensene for deg selv. Vektleggingen av konsekvenser er altså det eneste som er felles her, for utilitarismen er det ikke bare ens egen lykke som teller, men lykken til det størst mulige antallet. Utilitarismen er med andre ord en altruistisk moralfilosofi. Den sier at vi bør jobbe for å øke ikke bare vår egen, men også andres lykke. Utilitarismen er også egalitær, som vil si at alle teller likt i lykkeregnskapet. Ingens lykke er viktigere enn andres. Det eneste som har noe å si er hvordan den samlede mengden lykke i verden påvirkes av det du gjør. Men hva betyr egentlig lykke innenfor utilitarismen? Grunnleggeren av den klassiske utilitarismen, Jeremy Bentham, tänkte på lykke som en subjektiv følelse av velbehag eller nytelse. Motstykket til lykke forstått på denne måten er smerte eller lidelse. Bentham tänkte seg at man kunne vurdere handlingens moralske status ved hjelp av et slags regnskap handlingens innvirkning på balansen mellom smerte og nytelse i verden. I dette regnskapet skal man blant annet ta hensyn til intensiteten og varigheten til følelsen handling av forårsaker. Både intensitet og varighet er kvantitative faktorer, som vil si at de handler om omfanget av lykke. For Bentham er det dette kvantitative aspektet ved lykke, altså graden av intensitet, varighet og så videre, som er det eneste viktige. Lykkefølelsen er foran å spise fast food, er i prinsippet likeverdig, men den er foran å en god bok. Det er bare mengden, og ikke typen, lykke som bestemmer om det ene av disse er bedre enn den andre. På dette punktet skiller Bentham sig fra sin student, John Stuart Mill. Mill mente at det er et åpenbart skille mellom det han kalte høyere og lavere former for lykke. Ifølge han er dette noe som alle som har erfart begge deler vil si seg enige De lavere formen for lykke forstås her som knyttet til kroppslige følelser av velbehag mens de høyere har å gjøre med mer åndelige eller intellektuelle goder. Ett kjent citat av Mill sier at det er bedre å være et misfornøyd menneske enn en fornøyd gris. Bedre å være en misfornøyd Sokrates enn en fornøyd tosk. De færreste av oss ville nok valgt å heller være en fornøyd gris enn et misfornøyd menneske hvis vi hadde sjansen. For selv om man i dette scenariet ville følt høyere grad av velbehag som gris, ville man også mista evne og muligheter som er viktige for oss som mennesker. Milles teori om høyere og lavere former for lykke innebærer att det ofte vil være riktig å ta mer hensyn til menneske enn til andre dyr i hans lykkeregnskap. Allikevel er utilitarismen generellt kjent for å gjøre ikke-menneskelige dyr moralsk relevante i mye större grad enn dygdsetikken og pliktetikken, hvor moralsk status vanligvis er forbeholdt menneske. For selv om Mill tenker at noen former for lykke er bedre enn andre, er fortsatt all lykke relevant i vurderingen av vilka handlinger som er moralske. Dette betyr at alle vesene som er i stand til å føle smerte og nytelse, må tas hensyn til på moralsk grundlag. For utilitarismen er det for exempel åpenbart umoralsk å påføre dyr smerte, med mindre dette bidrar til å produsere mer lykke i verden sammenlagt. Når nytteprinsippet sier at det moralsk gode er det som gir størst mulig lykke til størst mulig antall, er det altså rimelig å tolke dette som at det ikke bare er snakk om størst mulig antall mennesker, men om størst mulig antall vesene som er i stand føle smerte og nytelse overhodet. Til tross for nytteprinsippets altruistiske, egalitære og dyrevennlige sider oppstår det fort vanskeligheter når det skal anvendes. Et problem er hvordan man skal klare å måle subjektive følelser av lykke og smerte opp mot hverandre. Hvordan vet man hva man skal gjøre i situasjoner der det ikke er åpenbart hvilken handling som vil føre til mest mulig lykke? En annen utfordring er at man ganske lett kan forestille seg situasjoner der utilitarismens verdier kommer i konflikt med våre moralske intuitioner. Ett klassisk eksempel er følgende. Fem pasienter på et sykehus er avhengig av nye organer for å overleve. I korridoren sitter en utenforstående, frisk besøkende med organer som passer perfekt for de fem pasientene. Det virker som at en konsekvent utilitarist her må si at det rette å gjøre er å offre den utenforstående for å redde pasientene. Fem liv gir tross alt mer lykke enn ett. Men kan vi egentlig akseptere en moralfilosofi som åpner for å offre uskyldige liv på denne måten? Et på dette er at selv en moralteori har konsekvenser som strider imot intuitioner intuisjoner, betyr ikke det nødvendigvis at den er feil. Men det går også an å være utilitarist på en måte som lettere unngår denne problematikken. Dette handler om hvordan man tenker at nytteprinsippet skal anvendes. Utilitaristen som offrer et uskyldig menneske for å redde de fem pasientene, gjør det fordi den handlingen i den konkrete situasjonen øker mengden lykke i verden. Denne måten å bruke nytteprinsippet på, kalles handlingsutilitarisme. I kontrast til dette vil en regelutilitarist heller spørre sig hvilke handlingsregler som i det lange løpet vil gi de best mulige konsekvensene. For eksempel kan det tenkes at en regel mot drap på uskyldige alltid i alt mer lykke til verden enn en regel som åpner for at uskyldige kan offres. Selv om Bentham ofte regnes som handlingsutilitarist, brukte både han og Mill utilitarismen til å argumentere for endringer av britiske lov og normer på deres tid. For exempel ønsket Bentham å reformere pengselssystemet til å dreie seg mer om rehabilitering enn straff, mens Mill og hans kone Harriet Taylor var dypt involvert i kampen for kvinners stemmerett. Tilsvarende har en moderne utilitarist som Peter Singer gitt inspiration til bevegelsen Effektiv Altruisme, som blant annet jobber med å kartlegge de veldedige organisasjonene og formålene som ger mest veldedighet for pengene. At nytteprinsippet kan tolkes og kritiseres på forskjellige måter, har altså ikke stoppet hverken fortidige eller nåtidige utilitarister fra å jobbe for å øke mengden lykke i verden. Takk for oppmerksomheten.